Тепер, де буде весело і комфортно діткам, ви точно дізнаєтесь. Ось у цій будівлі будинку культури імені Тараса Шевченка оселилась дитяча точка спільно від ЮНІСЕФ. Діятиме вона щодня з 9 до 18 години. Зайшли, розділись, роздулись і поринули атмосферу розваг. ЮНІСЕФ спільно – це точка єднання дітей до батьків, де батьки з дітьми приходять і можуть разом провести час. Також ми, як адміністратори волонтери, проводимо також час з дітьми. У нас кожен день проводяться мастер-класи. Бо кожен день ми працюємо з 9 до 6. Тут є розвивальні ігри, взагалі це ще інформаційна точка для ВПО і взагалі так, дитяча точка для дітей та батьків, щоб вони разом провели час та з нами, розвивальні ігри, просто ігри і все в такому дусі. Зараз ви зустріли перших відвідувачів в <хи> <хи> Дуже приємно, легко і взаємодія йде, да? діткам подобається, нам також. У дитячій точці знайдуться розваги для кожного. Дітлахам тут цікаво гратись і в колективі, і поодинці. У перший день відкриття сюди завітали хлопчики, і дівчатка різного віку. В просторі є конструктори, іграшки, розмальовки, фломастери, настільні ігри. Кожен обирає заняття до настрою. Подружки Настя і Злата твердять, живуть поруч, тож з нетерпінням чекали відкриття дитячої точки у них на мікрорайоні. Тут у, ми приходили і рані. Раніше год чи два назад тут був театр і ми тут займалися і о, тут було не дуже красиво, а зараз це тут дуже гарно, і це прям рай для дітей. Зараз щас ми поробили в цьому раю, ми зараз збирали пазли, гуляли в джену, ми зараз зробили кукол, ми все це приробили. І це тільки перший день, да? Будете ще приходити? Так. Тобто ви тут близенько живете, вам зручно? Так? Мені навчає я воно спуститься вниз і все. В просторі дитячої точки дітлахи можуть гратися із з батьками, і з однолітками. Тут створені комфортні умови для всіх. Завжди уважні дівчатка, волонтери з радістю розважають малечу та можуть надати консультацію батькам. Завжди запропонують і зроблять чай, каву, какао. Побачили оголошення в інтернеті в телеграм-каналі від нашого міського голови Сергія Нанка, що в нас відкривається така спільна громада так, для діток і для батьків, пункту вігріву, що можуть батьки прийти з дітками, там, попити чаю, кави, зарядити гаджети свої, якщо немає світла. Ось дуже приємно, зробили фотозйомки, така кімната, Дуже гарно, в сучасному стилі, тому, ну, звичайно, нам дуже приємно. Було ще набагато приємніше, що це не тільки для ВПУ внутрішньопереміщених осіб, але й для наших місцевих діток, тому що не вистачає такого, так як, особливо на нашому районі Шевченко, бо ми до цього ходили і ходимо. Побачимо, можливо, сюди почнемо. В дют на Богдана, будинок дитячої юнацької творчості, Ось, але далеченько. А на нашому районі цього дуже не вистачало, тому спасибі велике Юнісеф за те, що ви так про наших дітей попіклувалися та нам дуже правильно. Спасибі вам велике. під час перебування на дитячій точці. Діти знаходяться під наглядом батьків. Відключення світла на роботі не позначиться. Тут є додаткове живлення, тож ви зможете зарядити і свій телефон та зігрітися гарячими напоями. Про всі заняття та активності цієї дитячої точки спільно волонтери-адміністратори будуть повідомляти у соціальних мережах. У нас є телеграм-канал. Він називається Несев спільно сміло і відповідно до міста, де знаходиться ЮНЕСЕФ, і там, де ми пишемо про анонси, про те, як, як нас пройшов день, як буде проходити наступний день, і все в цьому році. Суджуємо в фейсбуці розповсюдили, в інстаграмі, в групах «Сміли». Хочемо, щоб про нас більше дізнавались та приходили, дуже приємно спостерігати нам взаємодії батьків дітей та дітей між собою. Також в нас буває, приходять спеціалісти, які теж співпрацюють з дітьми. Це зараз все в процесі в СМІ, Лярчукасах, це на регулярній основі з психологом. А це буде в перспективі? В перспективі повинно бути, так. Тож, слідкуйте за анонсами. Завдяки дитячій точці від ЮНІСЕФ спільно життя дітлахів мікрорайону Шевченка стане значно цікавішим.